بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك وصلى الله وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وصلنا مرة مضت إلى باب العمل في المشي إلى الكعبة وفيه نص أورده الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يقول حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروه فإذا سعى فقد فرغ وإنه إن جعل على نفسه مشياً في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشياً حتى يفيض قال مالك ولا يكون مشيٌّ إلا في حج أو عمرة. هذا الذي ذكرناه في هذا النص فيه نذر المشي إلى بيت الله الحرام وقد ذكر سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه أن أحسن ما سمع في هذا الباب في الحالف أو الحالفة ذكراً كان أو أنثى أنه يحنث أنه إن مشى سواء كان الحالف أو الحالفة إذا مشى أحدهما في عمره فإنه يمشي حتى ينهي مناسك العمر حتى ينهي السعي بين الصفا والمروة فإذا فرغ تبر يمينه يعني أن نذره يكون مؤكداً حينما ينتهي من العمرة كلها وأما إن مشى إلى الحج فإنه يمشي حتى يفرغ لأنه نذر أن يمشي فهو لا بد أن يمشي على رجليه حتى يفرغ من المناسك كلها أي حتى يطوف طواف الإفاضة وطواف الإفاضة يكون هو نهاية الحج فإذا أنهى طواف الإفاضة فقد بر في يمينه ولذلك قال مالك رضي الله تعالى عنه ولا مشي الا في حج او عمره لا سواهما يعني لا يمشي لاي نسك اخر ولاي مقصد اخر ولاي هدف اخر الا ان يكون ما نذر له حجا او عمره فانه يمشي فيها الى ان ينهي مناسكها ويعتبر ان اذن قد بر بنذره والامام بن عبد البر رحمه الله قال ان مذهب مالك أن الحالف بالمشي إلى مكة المكرمة يلزمه عمرة أو حجة وعليه جميع أصحابه إلا ما رواه بعض العدول عن ابن القاسم رحمه الله أنه أفتى ولده عبد الصمد بالحنث بكفارة يمين حينما نذر أن يمشي إلى بيت الله فأفتاه بأن يكفر عن يمينه وانتهى أمره وقال له أفتيتك بقول الليث الليث هنا هو ليث بن سعد رحمه الله ولو عدت لأفتيتك بقول مالك وهو أنه يجب عليه أن يمشي إلى أن ينهي المناسك وهو ما وافقه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقد قال الإمام زرقاني رحمه الله أيضا وذهب جمع الى ان الحالف به اي بحج او عمره او بصيام او بغيره من الايمان الا الطلاق او العتق ليس له الا كفاره اليمين، وهذا خلاف ما قاله الامام مالك. وأجمع على ان الطلاق يقع وان حنث لان الطلاق جده جد وهزله جد، ولا بد من مراعاته والتشديد فيه حتى يعرف الناس أنه من الأبواب العظيمة التي لا يجب التساهل فيها والله سبحانه وتعالى قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وهذا جزء من الآية الله تعالى قال لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته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 يراء بما رآه الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل من ايات الاحكام المتعلقه باليمين باب ما لا يجوز من النذور في معصيه الله ها هنا يذكر لنا في هذا الحديث يقول حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي انهما اخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال ما بال هذا فقالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه وقال مالك ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة وهو الصيام ويترك ما كان لله معصية هذا النص الذي بين أيدينا رواه مالك عن حميد بن قيس المكي وعن ثور بن زيد الديلي وهما معروفان سبق أن ذكرنا لهما ترجمة أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً قال أبو عمر وهو يتصل من حيث جابر وابن عباس وقيس ابن أبي حازم عن أبيه وأحدهما يزيد في الحديث عن صاحبه أي أن هناك بعض الألفاظ قد تكون موجودة عند هذا أو عبارات تكون موجودة عند هذا زيادة عما ذكره ذاك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي البخاري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو دائما يسأل عن أصحابه وأحوالهم وخصوصا في الحالات التي تسترعي الانتباه وتجذب النظر فهو صلى الله عليه وسلم يسأل فقال رأى رجلا قائما فسأل عنه صلى الله عليه وسلم فذكر له حاله وهو كان إذن يخطب الناس وهذا الرجل الذي سئل عنه يسمى أبا إسرائيل وعند ابن أبي إسحاق عن جابر كان أبو إسرائيل رجلا من بني فهر يعني كان رجلا فهريا فنذر ليقومن في الشمس حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ولا يصومن ذلك اليوم فابو اسرائيل هذا نذر على نفسه ابو اسرائيل اسمه قشير وبعضهم قال انه يسير وبعضهم قال انه قيصر وبعضهم قال انه قيصر بالسين وبعضهم قال انه قيص بالصاد وبعضهم قال إنه من قريش إنه قرشي من قريش وقال بعضهم إنه من الأنصار والأول أصح لأنه من قريش في الحقيقة فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بنذره أي سمع المحتوى النذر مشروع وموجود ولا شيء فيه إذا كان طاعة فهو لما نذر أن لا يتكلم وأن يقف في الشمس وأن لا يجلس النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم أقره على ما فيه الطاعة ومنع عنه ما يكون فيه الرهق وما يكون فيه المشقة لأن الله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نشق على أنفسنا ولذلك لما سمع بنذره قال مروه فليتكلم لأن هذا ليس بحرام وليستظل وليجلس لأن هذه مما أحل الله تعالى ولا يجوز للإنسان أن يمنع عن نفسه ما احل الله له لانه لا قربة في عدم الثلاثه ولكنه ما دام قد نذر صوما فالصوم قربة فعليه ان يتم صومه اي ان يلتزم بما هو طاع قال الباجي رحمه الله هذا المذكورات وهي عدم الكلام والوقوف في الشمس تعذيبا للنفس وعدم الجلوس والقيام دائم قال سماها معصية ولكنها مع ذلك هي من المباحات المعلومة الإنسان له أن يقف في الظل أو يقف في الشمس وله أن يقف أو أن يجلس قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس أن يقف أو أن يجلس لا مانع من هذا ولا مانع من ذاك شرعا وأيضا الصيام الذي ذكره ايضا هو صيام نافله مباح ولكنه هاهنا حينما ذكر سما ما فيه مضرة ومشقه من وقوف وعدم كلام ووقوف في الشمس تعرض للشمس سماه معصيه على اعتبار ان النذر بها هو المعصيه ان النذر بما لم يحرمه الله تعالى على الانسان والذي يعتبر معصيه لانه لا يحل ما ليس بقربة هذا لا يتقرب به إلى الله أن تقف أو أن تجلس أو أن تتكلم أو أن لا تتكلم أو أن تقف في الشمس أو في الظل هذا لا يتقرب به إلى الله ثم لأن فيها العنت وفيها الضرر وفيها المشقة على النفس والله سبحانه وتعالى لا يأمرنا أن نرهق أنفسنا ولا أن نكلفها ما لا تطيق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله سبحانه وتعالى يريدنا ان نفعل العباده بشوق لا ان نفعلها ونحن نتالم او نتضرر منها لان ذلك سينفر الانسان من العباده ولهذا امرنا بان نفي بالنذر حينما يكون طاعه وان نترك ما ليس وما ليس بطاعه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ قال ابن عباس: إن الله تعالى قال: والذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لا ولدنهم وإنهم يقولون منكرا من القول والزرع وجعل فيها الكفارة جعل فيها الكفارة على ما هو موجود في سورة المجادلة والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسع فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم فها هنا رغم أن ذلك الأمر ممنوع وهو الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها الكفارة فسيدنا عبد الله بن عباس جاوب الرجل كما سنشرح ذلك في هذا النص. القاسم يقول اتت امراه الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو حبر الامه وفقيهها وهو الذي علمه الله التاويل ودعا له النبي عليه الصلاه والسلام بذلك فله مقام مرموق في التفسير والتاويل والفتيا والفقه. فقالت اني نذرت ان انحر ابني بمعنى ان اذبحه. كما فعل سيدنا ابراهيم عليه السلام حين امر ان يذبح ابنه ولده قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تومر فها هنا كانها تريد ان تتشبه بسيدنا ابراهيم ونحر الولد ليس ليس من مامورات الدين بل هو امر فظيع بل هو من المنهيات الكبرى وهو من الجرائم الكبيرة أن يذبح الإنسان بشرا وما كان امتحان سيدنا إبراهيم إلا بمعجزة آلت إلى نجاة ولده وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين فها هنا قال لها ابن عباس لا تفعلي ولكن كفري عن يمينك كفري عن يمينك وقيل في بعض الآراء الفقهية أن الذي ينحر ينذر أن ينحر ولده أنه ينحر مكانه مئة من الإبل كما فعل عبد المطلب قديما حينما فدا عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام بمئة من الإبل لكن هنا ينحر مئة من الإبل تعتبر دية أي مكان مكان نجاته وعدم تطبيق النذر عليه وقيل ينحر كبشا كما فاد الله تعالى إبراهيم إسماعيل ولد إبراهيم وقد أعطى الله تعالى لإبراهيم كبشا فديناه بذبح عظيم هذا الذبح العظيم القرطبي الطبري وأبو حيان وغيرهم يذكرون ابن كثير يذكرون أنه كان كبشا أقرن أملح والله سبحانه وتعالى أرسله إلى سيدنا إبراهيم ليفدي به إسماعيل فذبحه في مكانه وبقي سنة في الأضحية إلى يوم القيامة سنة إبراهيمية إسماعيلية موجودة إلى يوم القيامة فقالوا يذبح كبشا كما فعل إبراهيم تطبيقا لما ورد في الآية وفديناه بذبح عظيم لكن الحجة في فتوى ابن عباسٍ رضي الله تعالى أنه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين هناك نو يقول هذا وهذا الحديث الذي ذكرناه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين حديث معلول وقد تكلم فيه العلماء فلم يأخذوا منه الحكم وقال الباجي رحمه الله سماه يميناً أي أن الحل منه أن يكفر عن يمين حينما يندرو كما نذرت هذه المرأة أن تذبح ولدها فقال إنها تكفر بكفارة يمين قال سماه يمينا لأن كفارته ككفارة اليمين وقد أتت بذلك على وجه اليمين فقال شيخ كان موجودا يسمع فتوى ابن عباس قال كيف يكون في هذا كفاره وهو معصية ذبح الولد معصية فكيف تكون عليه الكفارة قال له ابن عباس في قوله تعالى والذين يظهرون منكم من نسائهم إلى قوله وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا فما دام الله سبحانه وتعالى سماها كذلك فهي عادة الظهار هذه عادة جاهلية وهي من الكبائر ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدناهم. وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وكونها منكرا من القول وزور لم يمنع ان الله سبحانه وتعالى رتب عليها الكفاره. وابن عبد البر رحمه الله يقول انه ما معنى لا معنى للاعتبار في ذلك بكفاره هو وكانه رد على ما سبق. قال لا معنى للاعتباره والمقارنه والقياس على مسألة الظهار لأن الظهار ليس بنذر النذر أن ينذر شيئاً يقول ولكن هذا توصيف في مسألة الظهار وصف زوجته وكأنها عليه كظهر أمه فجعلها كأمه وهي لا يمكن أن تكون أمه لأنها لم تلده كما ورد في النص الشريف ولكنه قال بأن نذر المعصية جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي فلا يعصي وليكفر وليكفر عن يمينه هذا المعنى الذي ذكرناه ويبقى قول الإمام مالك واردا في الفروع والأصول التي نقلت عنه رضي الله تعالى عنه قال وحدثني عن مالك عن طلحة ابن عبد الملك الأئلي عن القاسم بن محمد ابن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه هذا نص واضح تماما ولذلك يحيى يقول سمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس بطاعة وإن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء في ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة هذا واضح تمام تمام الوضوح هذا ذكره مالك ابن طلحة عن طلحة ابن عبد الملك الأيلي رواه سيدنا مالك عن طلحة ابن عبد الملك الأيلي وهذا رجل ثقة مرضي حجة وهو مروي عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن السيدة عائشة بنت الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن من نذر أن يطيع الله تعالى بطاعة من الطاعات فعليه أن يسابق إليها ويأخذ أجرها ويتقرب بها إلى الله كأن يصلي الفرض أول الوقت ينذر هذا وطاعه أو أن يصوم نافلة في أي وقت من أوقات الحل أو أن يتصدق بمال فوق أموال الزكاة مثلاً بمال حلال فيجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى بهذا وأن يبادر إليه فإن في ذلك أجراً ومزية وترغيباً من الشارع ومن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نفعل هذا وقد أكده الفقهاء في باب النذر وبيّنوه على أحسن ما يكون أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير